السلام علیکم گا سب سے پہلے تو آپ لوگ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو ہمیں تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا آپ لوگ کو وش کرنے میں کیونکہ ہم لوگ بیزی ہو گئے تھے رمضان کی وجہ سے تو آج ہم جیسے فری ہوئے ہیں تو سوچا کہ آج بھی لوگ بنا لیں تو آپ لوگ سے بہت بہت معذرت کہ ہم لوگ کا جو ایک لیٹ آئے اور آپ لوگ لیٹ لیٹ وش ہے تو آج ہم لوگ آئے ہیں اپنی کلینکل ڈیوٹیز پہ آج جیسے کہ منڈے تو ہم لوگ کے وارڈ چینج ہو چکے تھے مجھے نہیں پتا تھا آج میرا وارڈ لگا ہے ایمرجنسی اور اویس آ گئے جو ایمرجنسی میں تھے وہ ٹرانسفر ہو کے گئے ہیں ابھی انڈور میں تو ابھی ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ لوگ بنا لیتے ہیں تو اسی لیے میں آیا ہوں ابھی وہاں سے ہم لوگ ایمرجنسی سے نکلے ہیں میرے ساتھ مل جھٹیال ہے اور اس کے ساتھ افسوس سمی جو کہ انڈور میں ڈھوٹی اور سمیع آپ بتاؤں انڈور میں آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے نہیں آپ اور آپ کو ایمرجنسی میں کیا فیل ہو رہا تھا ایمرجنسی ایمرجنسی ایمرجنسی تھی اور میرے ساتھ مزمل جٹیال ہے جو کہ ابھی ایمرجنسی میں کام کر رہے ہیں چلو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں کے پاس اوے سالے ہیں کہاں اور کہاں کام ہو تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اوے کے پاس تو یہ جیسا کہ ابھی ہم انڈور پہنچ چکے ہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کے پاس سامنے آپ کو نظر آ تو یہ سامنے جیسا کہ ہم لوگ انڈور پہنچ چکے ہیں تو یہ ابھی میرے ساتھ ہیں اویس اور آگاہ جن کا وارڈ چینج ہو جاتا ہے اور یہ جناب یہاں کام کر رہے ہیں اور ہیلو السلام علیکم ہم سے عوام ہماری پریشان ہے سبسکرائبر پریشان ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں رمضان بہت لیٹ ویش کیا ہے تو مسئلے ہماری میڈی اسٹارٹ ہونے والی ہے ہونے والی ہے تو اس کی تیارنگ میں بہت ہی بزی تھے اور آج ہم جو ڈیوٹی پر آئے ہیں اس لیے جو ہے نا ہم نے کہا چلو اور دوسری بات بتاتے چلے کہ ہم ایک بہت ہی بڑی دکی کے بات کی ہم جو ہمارا جو وارڈ تھا جس کے ہم سرجن بنے ہوئے تھے تو ادھر سے جو ہے نا ہم نے کٹ آؤٹ کر گیا اور ہمیں جو شفٹ کیا گیا انڈور میں اور دوسرا ہے جو ہے جب انسان ہم جو ہے ابھی جو ہے تھوڑی انگلش میں پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ مجھ سے تھوڑا انگلش میں سوال کریں تو ہمیں بتائیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے باہر چینج باہر چینج ہوا تو ان طریقے سے ان لوگوں کی پرسنالٹی بھی چینج ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اور یہاں پہ میں آپ کا بالکل سیدھا سادھا سا بندہ ہوں تو آج اور بھی آج ہندوستان کیا کیا کام کیا ہے تو آگے آج آپ نے یہاں پہ کیا کیا کام کیا ہے سب کو بتایا تھا کہ ہم لوگ اویس آلو سے ملے تھے آگاہ آلو سے اس کے بعد ایک دم ہمیں ایمرجنسی آ گئی تو ہمیں ملا وہاں پہ اسٹاپ کرنا پڑا اس کے بعد ابھی چھٹی ہوئی ہے ہماری ابھی آ کے فری ہوئی ہیں تو ابھی میں اپنی بائک کے پاس کھڑا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آگا بھی ابھی آیا ہے تو ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے چھٹی ہو چکی ہے تو ابھی ہم جائیں گے اپنے گھر تو یہ آگا میں نے کہا ہے کہ بائک نکالے اور یہ ایک ہمارا بائک کلر کے جو صبح اور آپ کیا کرتے ہو یہاں پہ ہاسپٹل میں کلرک آفس میں یہ بھائی ہمارے کلرک آفس میں ہوتے ہیں جنہیں ہم صبح صبح جا کے اپنی اٹینڈینس لگاتے ہیں جتنے بجے بھی ہم آتے ہیں تو ابھی ہم اوور بھی لیں گے آگاہ سے ان کے ساتھ ڈے گزرا اور آج سنا ہے کہ ان کے پاس کافی کام تھا تو یہ بےچارے کام کر کر کے تھکے ہیں تو ہاں آگے آپ بتائیں کیسا آپ کا پر وہ یہ دیکھو بلڈ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اتنا کام تھا آئی بی بی کی اور اس کے بعد بہت تھک گئے ہیں اب یہ دیکھو یہ میرے سامان ہے اس میں جو ہے اس نے اسکوپ ہے اس مونو میٹر ہے جس سے ہم بی پی, پی اپریٹر کہتے ہیں اور میری ایک پیڈ ہے جس سے ہم پیشنٹ کی ہسٹری وغیرہ لیتے ہیں تو ان شاء اللہ ٹھیک ہے ناظرین اسی کے ساتھ ابھی ہم لوگ بہت تھک چکے ہیں سارا دن صبح آٹھ بجے کے آئے ہوئے ابھی دو ڈھائی بجنے والے تو ابھی جائیں گے کیونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اسی لیے ابھی آپ کو ملیں گے ہم لوگ جاتے ہوئے آپ کو دکھاتے گا ہم لوگ کیسے جائیں گے کیسے جائیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ دیکھ لیا رکھیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو جتنا آدمی ہم لوگ ہوں اپنے اوپر اور یہاں میں نے ہمارا باقاعدہ یہ, یہ, یہ, یہ جو ڈور ہے, ہے, ہاں ہے یہ, ہے یہ ہم کھولتے ہیں, ہیں کہ ہمارے بائس کیا کر رہے ہیں اور سب سے پہلے تو وہاں پہ جو ہے یہ عزیز جسکانی صاحب ہے اور یہ عزیز جسکانی صاحب ہیں دیکھو گھمرا علیکم اور یہ دیکھو نازن ہمارے لڑکے ہیلو کیسا آج آپ کا دن گزرا نازن جیسا کہ عزیز صاحب مل چکے ہیں عزیز یہ لیٹا ہوا تھا اور میں ابھی پہنچا ہوں وغیرہ نماز وغیرہ پڑھ کے اور سنا ہے کہ آگاہ والی یہاں ہیں اور یہ حالت ہے دوسرا چلو آپ کو میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے چپل چینج کر رہا ہوں نازلين. چپل ایک دفعہ چینج کرنی چاہیے کیونکہ چپل یہاں پہ ہو جاتی ہے گندی دوسری میں چپل پہن لیئے تو ابھی چل گیا ہے اور بھی لیتے ہیں آگاہ کا وہ دیکھیں نادری بیٹھا ہوا ہے آگاہ اور آفتاب سو رہا ہے جیسا کہ دیکھتے ہیں نادری میں نماز پڑھ گیا آج ابھی آگاہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ میں تھک چکا ہوں بہت زیادہ زیادہ کام تھا خدا کی قسم اتنا تھا کہ کہ گھر جانے کی فرصت نہیں ہے یہ دیکھیں گائز آپ ٹائم باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم کتنا ہو چکا ہے اپنے طریقے سے یہ دیکھیں دو بج کے اکیاون منٹ ہو چکے ہیں ناظرین مطلب چوبیس منٹ ہو رہے ہیں میرے خیال سے دو بج کے چوبیس یا آپ کو الٹا نظر آئے گا کیونکہ یہ ہوئے تو یہ ابھی اور نائز میرا لک کیسا لگ رہا ہے میرے ساتھ دو تین لڑکے ہو رہے ہیں ایک آپ کو صبح دکھایا تھا جٹے ہفتہ بڑی مچھو والا جس کو ہی ہو گئے جس کی طبیعت لاسٹ ویڈیو میں خراب ہو گئی تھی جو سورہ جناب پیچھے آ گئے اس کو جلدی بھیج دیا تھا اور موبائل اس کا چارج بھی لگا ہو گئے یہ سویا ہوا ہے آپتا آپ صاحب چھٹے مارتا ہوا اس کو تھوڑا بس یہ آ گیا تھا ٹائم سے میں ابھی پہنچا نماز پڑھ کے تو اسی کے ساتھ یہیں پہ آج کے دن کا ہمارا لوگ جو ہوتا ہے ختم اور آپ لوگ سے ایک دفعہ پھر جاتے جاتے معذرت کہ ہم لوگ آپ کو اسٹارٹنگ میں رمضان مبارک نہیں کر سکے تھے کہ ہم لوگ آج روزہ بھی تھا اور اتنا تقریباً کہ جو ہے نا کھڑے ہو کے ہم نے گزارا ہے آئی پی لگاتے رہے اس کے بعد جو ہے پلس ٹرانسفر کرتے رہے تو اتنا تھک گئے ہیں نا اور روزہ بھی ہے ماشاءاللہ اللہ فران بھائی کو بھی روزہ تھا انہوں نے ایمرجنسی کو ڈیل کیا آج ایک اور گائے تھے برانو ایک جو ہے نا خطرناک سا آر ٹی آیا تھا ان کو بھی ماشاء اللہ ہمارے بھائیوں نے ڈیل کر دیا ہے حالانکہ ان کا فسٹ ڈے تھا وہاں ایمرجنسی میں لیکن انہیں باقاعدہ اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کیا ہے چلو ناظر ان سے ایک دا ابھی میں بہت تھک چکا ہوں ابھی میں دھوؤں اپنا منہ وغیرہ اس کے بعد کپڑے وغیرہ چینج کر کے تو میں ابھی جا کے سوؤں گا بہت ہی تھک دک چکا ہوں صبح تین بجے سیری کرتے ہیں سیری کرنے اور زیادہ بیزی ہو جائیں کیونکہ پرسوں ہمارا پہلا میٹرم ہے وہ ہے انگلش کا تو اس کی بھی تیاری وغیرہ کرنی ہے تھوڑی سی ٹینشن ہے لیکن انشاءاللہ کریں گے وہ بھی اچھے سے اپنے پیپر وغیرہ دیں گے اب نیکسٹ لوگ آپ کو انشاءاللہ شاء پیپروں کے بعد ہی ہمارا ملے گا کیونکہ ابھی ہم لوگ بہت بیزی ہو جائیں گے میٹر میں تو تیاری کرنی ہے ہمیں اس کے بعد ہمارے فائنل پیپر ہوں گے تو اسی کے ساتھ آپ سب کو آگاہ اپنا بہت بہت خیال رکھیں جتنا ہو سکے بچائیں خود کو رمضان ہے اپنے روزے رکھیں گھر میں رہیں سکون کریں ٹھیک ہے گائے اللہ آپ ملتے ہیں اگلے بلوگ میں میں فرحان علی ملک فن وت کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں